Nisam ja onaj koji sudi. Bog je taj koji sudi. Jer ovo ovaj život. je samo jedna priča koju ne mogu ispričati. Ostani uvek tu s meme. Kada mi se loše krene. Evo. Evo priču. Počinjem ovako. Ljubav. Ljubav je lepa, kada voliš nekog. Ljubav je lepa, kada voliš nekog. Priječu počinjem ovako. Stada si na Facebooku su samo, samo priče koje ne možete ispričati. A ja kao prosjak. Idem i hodam svojom kućom. Kuća moja najlepša je. Kuća moja najdraže. Kuća moja naj, najbliže. Je. Kuća moja najdraže. Kuća moja najljubljenija je. Kuća moja najsrećnija je kuća moja naj, naj, naj, najsredšnija je kada sam pored mojih roditelja meni je sve jedno roditelji volim vas volim celu moju porodicu ovo sada govorim i kažem Porodica moja, volim vas od sveh srca i kažem pesmu. Je, djeđeni kaso, moja porodica je bila uvek tu uz mene, kada mi se loša krene, ja sam bio tu uvek tu uz ih. Ali sada znam da je ovaj život kao love slik, ali sada znam da je ovaj život kao lov slik, mi se znao da je ovaj život kao ljubav, mi se znao da su oni virtuozi, meni na kada mi selo se loše krene. Miloše, Senka, Radovane. Ovo pesu svimam, ovo je spot, ovo je spot, ovo je spot, spot, spot, spot, spot, spot di genikaso. Evo sada snimam ilo slikoma bacam za moje za moju porodicu Miloša i Senku, Radovana i Siliju, Lašu, Mokdžiku. Moju sinu Jovanku, bio sam na Zlatiboru sa mojim sinom, ali ni sa znao da oba ovaj život kao priča, ali ni sa znao da oba ovaj život kao priča. Priča počinje ovako Je yeah. Gdje Džedni kaso Novi lov slik Nova pesma Hodam ulicama Strašnog bita Hodam ulicama strašnog bita Nisam znao da je život kao lov slik Ove Ovoj život je kao lov slik malj Ovo pesma je poslećena moje porodici Ovo pesma Osjećaj na moje porodici. Ali samo jedno znam. Da je ovaj život. Kao lov slik mar. Nisam znao koliko ste mi značili. Nisam znao koliko ste mi ljubav pružali. Ali sad znam. Da je ovaj život kao tajna. Nisam znao da je ovo moja zvezda rajna. Nisam znao da je ovo moja zvezda rajna. Ja. Yeah. Ovo je asem za moju porodicu. Želio bih da svi oni koji koji vole svoju porodicu da da osumnu iz mene i da miroše da mi da nikad miroše da da ni da im nikad loše ne krene. Ali pazite. Savetujem dati ljubav pa ljubav sreća radost i veselje to su tri stvari koje čovjek treba da ima a sada čuoajte prati jedan jedan tropar koji vjerujemo za Сеток Николу. Правило вери, образ кротости, Сего vo во чело већи, Вија распнијашаје Bože, smerti Смерти усне поправи, Дје лици святи, а Jeci ťty a troici zproslavlja je mi. Mari jede vočistaja ne, nepreloná Bogorodice, Prauj se je vesnuurenje Desi na nebesi viša si, od zlacha uzvišenija, raduj se nevesnori nevesnaya. Od sila nebeskih viša si, od zlacha uzvišenia. raduj se nevesnori nevesnaya а сада идемо је само за нју ово снимам и овој бит је као Лов Слик је са знао колико си ми значила и са знао колико си ми љуба пружала али сада знам да је овој живот као тайна и са знао да је овој живот моја зрезда ти си ује била краљеца за Лов Слик ti si uvek bila kraljica za lov slik ali nisa znao koliko si mi značela kada si otišla u Slovočku nisa znao da se ovde kada dođeš obradovat će se tvoji roditelji Ivica i Živana tvoja sestra Tijana tvoj brat Gruja i tvoja sestra Ivana slađo Snimam ovu pesmu za tebe. Zažna da nam je teško i ova pesma je samo za moje za moje drugule. Pričao sam ljudima, ali pišem ovu pesmu samo za tebe. Nemojte biti tužni jer onda je uvek tu zaska da da se loše krije, jela je su tu zlas. Jedan život je da pesma. Ja ovo živeti kao bajka moja. Majka moja. Majko moja. Majko moja, dušu bih ti dao. Majko moja, sreću bih ti dao. Majko moja, život ti dajem. Majko moja, ostani uvek tu uz mene. Jer nije znao da je ove život kao lovesick vreme. Ovoj život je kao lovesick. Ovoj život je kao bit priča počine slađa, tijena, grulja, ibana. Oni su uvek bile tu uz mene. Kada mi je sve loše krenulo, oni su uklao da u porjedice i da nisam znao da je ovo ovaj život kao tajna. Nisam znao da je ovo ovaj život kao zvezda. Rajna. Je. Yeah. Ovo bi bio kraj, dragi moji prijatelji. Nadam se da, da se uživali u ovom videu. Uh, Ovo ide direktno na Facebook, a može se i na YouTube, ne znam. E, ko, ko, ko preživi priča se, ne znate nikad šta vas očekuje za čoška. Čovjek nekad počinje da govori ...ružne stvari ali nemojte biti tužni jer dejed Jokić je uvek tu uz vas